Szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a világ minden tájáról, többek között az óceánon túról résztvevőket is. Nagyon örülök, hogy megtisztelték minket a jelenlétükkel. Ember és életismeret fejlesztő képzés. Csunk Erzsébet vagyok, PPH egyik vezetője. Én Tóth Ferenc vagyok, szintén a PPH egyik vezetője. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket. Remélem ez nem bántó senki számára, sőt, nálunk mindenki tegezi egymást kortól és nemtől függetlenül Én azért kezdtem itt a PPH-nál tanulni mert éreztem hogy valami másra van szükség mint amiket addig tanultam nagyon sok év, nagyon sok három évtizeden keresztül hálás vagyok a teremtőnek hogy ide vezérelt itt valóban ö, egy olyan komplex képzést kapunk módszerekkel és alkalmazási technikával együtt, amit a hétköznapi életben is tudunk alkalmazni, de azon túl a személyiségünk fejlődésében a leghasznosabb. Megtanulunk bánni önmagunkkal, másokkal, csapattal, minden életterületünket, ha ö, úgy tudjuk megélni, hogy nem hibázunk, tehát már megelőzzük azokat a hibákat, amit előfordulhatnak, már akkor megérte. Ez egy nagyon különleges tudás, amivel egy új korszak létrehozását szeretnénk meg, megvalósítani. Egy pár szót én is szeretnék szólni magunk, magamról. Rákóczi falváról érkeztünk, párkapcsolatban élünk. Jelenleg még civil foglásom, civil dolgozom, de egyre jobban inkább a PPH csapatszervezés tekintem főtegvékenységemnek. Tulajdonképpen én is azért kerültem a PPH-hoz, természetgyógyászattal kezdtem, szüleim révén, de valahogy mindig kerestem valamit, hogy éreztem, hogy nem a gyógyítás a feladatunk, hanem inkább a, a, az emberek fejlesztése és segítése, hogy minél hamarabb visszakerülhessünk az eredeti létformánkba. És ezt a lehetőséget találtam meg itt Szedlacsik Miklósnál, egy hiteles tanító személyében. Mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkocs és boldogságspecialista szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Előadunk egy olyan vezető, akinek a tudása, a képességei, a tapasztalatai olyan páratlan kombinációval léteznek, ami egyedülállóvá teszi őt a bolygón. Ha megnézzük, hogy miben egyedülálló a mi vezetőnk, arra jutunk, hogy a vezetésével négy területen ért el szervezetünk piacvezető pozíciót,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 Köszöntelek benneteket! Mennyire vagytok elégedettek a jelenlegi világgal. Például mennyire tudtátok, hogy kire szavazzatok. A világ az nem csak az Érdekes világot élünk, nem? hát nekem egy kicsit furcsa ugye az a fajta szemlélet ami ugye el van uralkodva itt a nyugati civilizációban avval kapcsolatban hogy ugye hogy mennyire pénzcentrikusak az emberek és gyakorlatilag mennyire képesek mit tudom én mondjuk harácsolni tehát és a harácsolás érdekében mennyire képesek mondjuk eladni a saját lelküket és ugye a hatalomban gyakorlatilag teljes egészében ezt látni hogy a hatalomban lévő emberek azok a hatalomért de hát ugye mi van a hatalom mögött általában ugye vagyonosodás tehát mondhatjuk azt hogy a vagyonosodás véget. mennyire képesek az emberek eladni a saját lelküket és és ugye ez nem csak a politikusoknál látni ezt a fajta működést hogy hogy hogy mennyire oda vannak a pénzért vagy sok ember ugye mennyire oda lenne vagy oda van a pozícióért például ez ugye az átlag embereknél is látni és hát pedig ha végig gondolja az ember akkor igazából nem ezért vagyunk itt a bolygón tehát nem azért vagyunk itt a bolygón hogy hogy mondjuk a az anyagért dolgozzunk tehát ugye annak idején a föniciaiak időszakától indult el maga a pénz és maga a pénz az itt létezik a bolygón de máshol nem tehát gyakorlatilag a világegyetemben olyanra hogy pénz nincs szükség tehát nem is volt szükség sose nyilván olyan hogy hatalom az van meg volt is a világegyetemben de a hatalom az mindig a képességekre épült és nem a pénzre tehát a történelm során a főniciaiak előtt ugye úgy oszlott meg a hatalom hogy minél jobb képességű ember tehát csak minél jobb képességű ember juthatott el vezető pozícióba és minél magasabb vezetői pozícióba kellett eljutni egy embernek annál jobb és jobb képességekkel kellett rendelkeznie és nem örökölhette senki a pozícióját tehát hiába volt neki akárhány gyereke azt a pozíciót senki nem örökölhette ugye most is azt mondhatnád hogy hát ugye most is mondjuk egy, egy miniszterelnöki pozíciót nem örökölheti a fia, mert ugye hogy állítólag ugye válasszák na most ugye hogy mennyire tiszta a választás amikor ugye informatikai úton megy a választás jó része tehát számítógépet gyakorlatilag a számítógépprogramozók úgy manipulálják ahogy akarják és ha valaki nem azt gondolja tehát azt gondolja hogy a világon ahol számítógépet bevonnak a számolásba hogy ott nem lehet manipulálni hát akkor óriási tévedésben van ott lehet igazán manipulálni amikor a számít, mert egyszerűen a számítógép az egy program alapján működik és a programba egy veszőt átírnak akkor már az a program nem azt csinálja amit előtte szóval a lényeg az hogy tehát ha mióta ilyen technikai világban élünk akkor gyakorlatilag a hát nagyon nagy mértékben ugye úgy hogy az emberek fizikailag rá se tudnak jönni lehet manipulálni magát a programokon keresztül a választást, jó? tehát ha valaki azt gondolja hogy ez nem így van akkor óriási tévedésben van szóval a lényeg az hogy hogy egy olyan világban élünk ahol ugye, ugye azt mondanád hogy itt sem örökölhető a hatalom de mégis örökölhető a vagyon érted? tehát régen olyan hogy a pozícióhoz tartozott a hatalom tehát a pozícióhoz tartozott hatalom a hatalomhoz tartozott nem tulajdon hanem használt mit tudom én, épületek használt eszközök tehát úgy képzeld el mint hogy a, a vagyon az teljes egészében úgy működött mint most mondjuk a, az államfők pozíciója, de minden szinten így működött a, a vagyon és a hatalom tehát ami azt jelenti hogy gyakorlatilag valaki bejutott egy pozícióba és kikerült abból a pozícióba akkor a, a gyereke az nem örökölhette azt a vagyont, azt a pozíciót tehát nem volt olyan hogy személyes vagyon, érted? tehát az volt a személyes vagyontárgy gyakorlatilag amit magadra tudtál fölvenni, érted? tehát annyi volt, a, ami, amit gyakorlatilag a saját közvetlen használatodra használtál az volt a vagyontárgy, hát ez ugyanolyan mint például egy miniszterelnöknek is ha bevonul egy mondjuk egy, egy miniszterelnöki rezidenciába az nem az övé és az ottani bútorok stb. stb. sem az övé, csak az a közvetlen használati tárgy az övé amit ő közvetlenül használ, az a ruhája, a fogkeféje stb. stb. de a többi nem az övé, érted? és a világon a múltban a föniciaik előtt minden így volt, hogy csak az volt az embereké amit magukon hordtak egyébként semmi más tehát az azt jelenti hogy amit használtak az nem saját tulajdon volt, érted? tehát mit ami laktak mondjuk egy jurtában az nem a saját tulajdona volt, érted? hanem az hozzájárt az ő életéhez az ő pozíciója pozíciójához, nem tudom világos-e, na most tehát mondom az egész úgy működött mint most a hatalom nem egész csúcsán lévő választott embereknek a, a tulajdona ami azt jelenti hogy nem tulajdona és onnantól kezdve hogy lett a pénz onnantól kezdve kezdődött az hogy akkor a pénzen megvásárolható tulajdon, érted? tehát régen nem lehetett megvásárolni tulajdont, mert az a kifejezés hogy tulajdon gyakorlatilag ez nem létezett, nem tudom elég világos vagyok-e és ez a föníciaiaktól indult el hogy gyakorlatilag lehet felhalmozni dolgokat tehát ez azt jelenti hogy ha valaki, mit tudom én, volt egy pozícióban és és abban a pozícióban ugye több vagyontárgyal rendelkezett de az nem az ő tulajdona volt és ezért ugye a gyerekének is több vagyontárgya volt amit használhatott de ha a gyereke nem volt olyan képességű mint az apja vagy az anyja akkor nyilván abban a, abba a pozícióban nem kerülhetett be és nem rendelkezhetett azok fölött a vagyontárgyak fölött, ez ugyanolyan mint hogyha az Orbán Viktornak a, a gyereke nem lesz miniszterelnök akkor nem lakhat a, a miniszterelnöki rezidenciába, nem tudom világos-e, csak addig ameddig az Orbán Viktor le, nevelte mondjuk a saját gyerekét, érted? addig lakhatott ott a, a rezidenciába, érthető ez? na most, de ez ez a történelemben a feniciaiak előtt ez minden szinten így működött hogy az volt az tárgya az embernek amit magára föl tudott venni érted? passz vagy közvetlenül használta tehát mit tudom én mondjuk a mai világban, mert régen nem biztos hogy volt fogkefe, de a mai világban mondjuk a fogkefe az egy közvetlen használati tárgy, érted? és az nyilván más nem fogja használni, szóval lényeg az hogy egy ilyen világból alakult át az, hogy kitalálták a pénzt méghozzá alsó entitások, az entitás az azt jelenti hogy szellemlények alsó szellemlények, milyen alsó szellemlények? nem jóindulatú hanem rossz indulatú szellemlények, azért találták ki a pénzt hogy lehessen a hatalomban lévők esetében ugye elérni azt meg más emberek esetében is hogy ne a képességekre épüljön a a, a pozíció hanem a, gyakorlatilag a, a vagyonra épüljön a pozíció mert most mondok példát ugye a legtöbb ember azt gondolná hogy egy országban az első ember, mit tudom én mondjuk a, az államelnök vagy a miniszterelnök de ez nagy tévedés, mert gyakorlatilag az államelnökök a világban meg a, miniszterelnök a, világ, a világ, miniszterelnökök a világban a világ nagy részében gyakorlatilag nem rendelkeznek olyan vagyonnal mint bizonyos emberek és azok akik sokkal nagyobb vagyonnal rendelkeznek mint azok az emberek azok meghatározzák a miniszterelnökök, az államelnököknek a működését és ezt tudjátok minek a révén tudták elérni? a hitel révén a hitel révén, ezt azt jelenti hogy ahhoz hogy ezt elhessen érni el kellett adósítani az országokat világos ez? tehát ez nem csak az országokra vonatkoznak tehát hogyha téged sikerül eladósítani akkor teljes kiszolgáltatottságba kerülsz ami azt jelenti hogy gyakorlatilag azt csinálhatnak veled amit akarnak ha el vagy adósodva világos ez? és ez így van az országoknál is ha az országokat eladósítják már pedig ugye a világ szinte összes országa sőt az összes országa el van adósítva talán kivétel Dél-Észak-Korea -Kor és ugye Irán is ilyen volt de most hogy a Covid volt ugye rávették hogy ő is vegyen föl hitelt tehát gyakorlatilag vagy ők is vegyenek föl hitelt tehát gyakorlatilag azért tudják irányítani az országok vezetését mert maguk az országok el vannak adósítva el vannak adósodva tehát hogy ezáltal az országok nem szabadok, világos ez? na ha ilyenről még hallottál akkor ez érdekes hogyha hallottál ilyet jó tehát ez, ez azt jelenti hogy gyakorlatilag hiába van látszólag egy szabad ország hiába van egy szabad, látszólag szabad választás hiába kerül látszólag egy szabad miniszterelnök vagy egy államelnök az ország élére mégis azok határozzák meg a miniszterelnök döntéseit vagy az államelnök döntéseit akik eladósították az országot tehát akiknek tartozik az ország, nem tudom világos-e ezért van az hogy minden áron fenn kell tartani egy ország adósságállományát mert egy ország adósságát kifizetné akkor ez a függőség megszűnne és az az ország szabad lehetne na most ezáltal hogy ne lehessen egyetlen egy ország sem szabad ezáltal ha akár erőszakkal fent kell tartani egy országnak az adosság állományát nem tudom hogy elég világos -e ez a kérdés ugye mivel az egyéneknél még nem tudják elérni azt hogy erőszakkal fenntartsák az adósságállományt, az egyének egyszerű, mert az egyének alapvetően az egyéneknél alapvetően azt kell elérni, hogy rossz állapotba kerüljenek és ha az egyén rossz állapotba kerül, akkor elveszti a teremtő képességét a mai világban elveszti tehát a pénzkeresési képességét a rossz hangulata miatt tehát ha megnézed egy rossz hangulatú ember magába forduló nem nyitott sokkal kevésbé dolgos mint egy jó hangulatú ember sokkal fáradékonyabb mint egy jó hangulatú ember sokkal kevesebb energiája van mint egy jó hangulatú embernek ezáltal ugye elérhető azt hogy ne legyen elégedett maga az egyén aki rossz hangulatban van az anyagi helyzetével és felvegyen hitelt abból a célból hogy az elégedettsége az anyagi helyzetével meglegyen, világos ez? és ez azt jelenti hogy gyakorlatilag az egyéneket manipulációval ráveszik arra hogy hitelt vegyenek föl de ez a ez a manipuláció ez nem feltétlenül közvetlen manipuláció bár hitelreklámot elég sokat látsz hallasz a jártatban, keltetben és a médiában természetesen de tudnod kell vagy tudni érdemes hogy gyakorlatilag könnyedén elérik az embereknél azt hogy fölvegyenek hitelt mert ahhoz csak azt kell csinálni hogy az egyén rossz állapotba kerüljön rossz hangulatba kerüljön, sok problémája legyen és ezáltal kerül rossz hangulatba és ha az egyén még egyszer mondom ha rossz hangulatban van akkor az egyén elveszíti azt a képességet ami neki akkor megvan hogy amikor jó hangulatban van mert egy jó hangulatú ember az tele van energiával, egy jó hangulatú ember az, az munkakész, a jó hangulatú ember az nem fáradt világos ez? nem fáradt állandóan mint egy rossz hangulatú, egy rossz hangulatú állandóan fáradt, állandóan pihenni akar neki állandóan menni kell pihenni valahova, érted? vagy otthon kell pihenni, mindegy mert azt mondja hogy hát otthon nem tudok pihenni ezért el kell valóban menni hogy pihenjek tehát a rossz hangulatú emberek ezt csinálják na most ezáltal ha te pihensz akkor nem keresel pénzt, világos ez? ha nem keresel pénzt akkor nem lesz elég anyagi bevételed ahhoz hogy megvegyed azt ami a szükségleted vagy amire feltételezed hogy a szükségleted és ezáltal ugye maradnak csak a vágyaid és hogy a vágyaidat beteljesít, fölveszel hitelt világos voltam, és onnantól kezdve a fölvettél hitelt, te olyan messze kerültél a szabadságtól, mint amilyen messze kerültek az országok azáltal, hogy el vannak adósodva, világos ez? úgyhogy ez egy ilyen történet, csak hogy tisztában legyetek vele sőt azt is elérték az embereknél hogy még inkább tisztában lást, hogy az emberek képesek legyenek a biztonságukért feladni a szabadságukat ezt nagyon le jól lehetett látni az elmúlt lassan két és fél évben hogy az emberek a biztonságukért feladták a szabadságukat ami azt jelenti hogy elérték hogy azt higgyék hogy nincsenek biztonságban érted? Mert, mert ez ha megnézed az elmúlt két évben biztonságban voltál vagy sem hát ha nem haltál meg akkor biztonságban voltál, nem? azok akik meghaltak azok nem voltak biztonságban, és az ország többsége meghalt? nem, gyakorlatilag az elmúlt két, két és fél évben szinte ugyanannyian haltak meg mint az előtti két, két és fél évben érted? tehát nem volt kiugró a halálozás ha nem iszed utána tudsz nézni és nem csak itt nem volt kiugró halálozás sehol a világon nem volt kiugróhalálozás tehát ez egész bolygón nem volt kiugró halálozás. tehát ami azt jelenti semmivel jobban nem voltunk tehát nem kellett semmivel jobban félni az elmúlt két és fél évben mint az azelőtti két és fél évben érted? tehát ami azt jelenti hogy semmivel nem voltunk kevésbé biztonságban, az igaz, az elmúlt két és fél évben mint az azelőtti két és fél évben érthető ez? de mégis elérték az embereknél hogy ne érezzék magukat biztonságban és féljenek, érted? ezt hogy lehetett elérni? egyértelműen látod manipulációval lehetett elérni tehát elhitették az emberekkel hogy féljenek, hát emlékezz ez a fajta működés ez ott kezdődött el hogy hidegháború hidegháború mikor indult el? a 40-es évek végén indult el a hidegháború és tartott, meddig a 80 valameddig tartott a hidegháború. A hidegháborúval kezdték el elérni azt, hogy manipulálva, tehát manipulálva, az embereket manipulálva elérjék, hogy féljenek. És ez semmi más nem kellett, csak média érted? média kellett hozzá ha az emberek nem nézték volna nem hallgatták volna a médiát akkor nem is tudták volna hogy hidegháború van érted? tehát a, a tömeges félelemkeltés az oktalan tömeges félelemkeltés az a hidegháborúval indult. Soha előtte ilyen nem volt. Olyan félelemkeltés volt, ami jogos volt. Tehát nyilvánvaló, ha egy országot megtámadtak katonailag, hát akkor jogos volt a félelemkeltés. És ez volt az első, meg a második világháború, nem? vagy az is jogos félelemkeltés volt hogyha nem megtámadtak hanem mi támadtunk meg mondjuk egy másik országot és ezért megtámadtak ők is minket, hát nyilván akkor jogos a félelemkeltés, meg nyilván hogyha egy férfi elment háborúzni katonaként akkor jogosan félhetett attól hogy lelőik, nem? tehát gyakorlatilag Jogos volt ugye előtte a félelem, de akkor is jogos volt a félelem, amikor, mit tudom én, törzsek egymásnak a területét úgy vették el, hogy, mit tudom én, megtámadták a törzset. Akkor is, akkor jogos volt a félelem, keltés, érted? Mert az, az egy jogos félelem, de a hidegháborúban hánya haltak meg amiatt, hogy háborúztak? voltak csetepaték mert volt a koreai háború ez alatt az időszak alatt volt a vietnámi háború akkor ugye volt még az afganisztáni háború, érted? volt három háború ilyen nagyobb de az volt mindig ilyen helyi háborúk azok mióta a világ, a világ azóta vagy emberiség létezik itt a földön az elmúlt négyezer évben jó párszor előfordult, hogy háborúztak országok, népek, stb. egymással. De, de nem lett belőle igazából az a hidegháborúban, amit mondtak, hogy lehet. Nem? Lett? Nem. Na most, hogy indult például a COVID? COVID úgy indult, hogy kiirtja az egész emberiséget, Netántán vagy az emberiség javát? Kiirtotta? Nem. Jogos volt így félni? Nem. Oké? Okay. Most van egy helyi háború. Látni azt, hogy az emberek megint tele lett a gatyájuk, megint félnek attól, hogy mi lesz. Hát ez a háború, ez. Tisztán arról szól, hogy Európa meg a világ féljen egy nagyobb, egy kiterjedt háborútól. De a kiterjedt háború a senkinek nem érdeke. De mondani kell, hogy kiterjedhet, hogy az emberek féljenek, mert a világos se. és akkor szajkózni kell hogy, hogy kiterjedhet az háború vagy ha, ha nem is azt szajkózzák hogy kiterjedhet akkor azt hogy nem jön gáz nem jön ilyen olyan nyersanyag stb. stb. hát hogy az emberek féljenek hát mi lesz ha nem lesz gáz mi lesz ha nem lesz nyersanyag stb. stb. na most gondold végig mi lenne, ha nem lenne nyersanyag? Hm. Akkor ne tántán. Ismét lenne ruhagyárunk. Ne tántán. Érted? Mert most nincs. Ó, több is. Most nincsen. Érted? Egyébként milyen nyersanyagra van még szükségünk? Nem lenne mobiltelefonod? Ja, és mi lenne? Belehalnál? nem tudnál nézni tévét, jaj és akkor mi lenne? belehalnál érted? milyen nyersanyagra van szükségünk? ahhoz hogy élj milyen nyersanyagra van szükségem gyakorlatilag a ruhán kívül? belehalnál ha nem lenne autód? nem, Egy több ezer évig nem volt autó és se haltak bele az emberek furcsa volt, mi van akkor nincs nyersanyag? ki a szart érdekel a nyersanyag? érted? mi van akkor nincs nyersanyag? hát előtte is egy ország ellátta saját magát, érted? nem kellett kintről össze-vissza mindent behozniuk, akkor legfeljebb jobban vigyáznak a dolgaikra, nem? és nem vesznek mindent pár év után újból, érted? mi van ha nincs mosógép, mi van? és mikor nem volt mosógép mit csináltak az emberek? Tehát, nőgös, így van érted? hát akkor lehet hogy meg fogják javítani azt a mosógépet, de ha azt mondják hogy mivel nincs a nyersanyag nincs alkatrész, hát akkor az emberek előveszik a régi mosógépet például, érted? ami ott áll porosodik valahol, mit tudom én, valami fészerben stb. stb. és akkor mi van akkor? milyen nyersanyag? egyedül tudod milyen nyersanyagra van szükség? A ruhára Az, de azt meg meg lehet termelni a földeken a ruhára való nyersanyagot, érted? ahhoz nem kell más nyersanyag, csak föld ahol termelik azt ami a ruhához kell Érted? Az meg a gyapjú, az meg kell, hogy etessék a birkát. Mm. Kell hozzá megint föld. Érted? Mert a gyapjú onnan van, a birkától. Érted? Te milyen nyersanyag? És ha nem veszel öt, öt hónaponta nyers izé, telefont, új mobiltelefont, akkor mi van? És akkor mi van? És ha nem cseréled le öt évente a bútorodat a lakásba, akkor mi van? érted? milyen nyersanyag? miről van szó? gondolkozzunk már oké? Okay. hát euh, például itt van ez a fűtés kérdés akkor nem 25, 25 fokba leszel egy pólóba vagy 26-ba érted télen, hanem lehet hogy fölveszélje most a pulovert és nem fogsz fázni, érted? mert kell a fűtéssel mint régen hát régen is úgy volt hogy nem, nem pólóba járkált otthon az ember és akkor mi van? milyen nyers anyag? miről van szó? és akkor tele van az embereknek a, a gatyájuk azért mert félnek ettől attól amattól miért? azért mert megszoktad hogy fogyasztói társadalom van és megszoktad hogy mindenbe dúskálsz és mi van ha kevesebbet kell lenni? mert nem lesz annyi kaja. akkor mi van? nem lesz mi dagadtak, na és akkor mi van? ó de nagy probléma érted? hát az ember egy alkalmazkodó lény aki képes arra hogy alkalmazkodjon a helyzethez ha kevesebb kaja van, kevesebbet teszik, nem? Ez mi van? Ha gondolkoz. És van értelme annak, hogy félj? Hát a félelem azt hozza el, hogy olyan hülyeségeket csinálja az életedben, érted, ami miatt tele vagy problémával. Erre jó a félelem. És onnantól kezdve, mondom legjobb módszer, megyél föl hitelt, kész vége a szabadságodnak tehát többet te nem vagy szabad ameddig hiteled van no, Reméltem, remélem hogy valamilyen szinten ezt a kérdést helyre raktam, jó? de hogyha neked ez nem tetszett amit most mondtam semmi gondom nincs ezzel úgy éled az életedet ahogy akarod, nekem felül nem te te lesz arhatod a gatyádat, érted? nekem teljesen mindegy teljesen mindegy félelmedben természetesen, félelmedben, így van és legalább megtrágyázod vele a kertedet ha van egyáltalán, nem a virágokat tudod na szóval nézzük akkor hogy miért mondom ezeket a dolgokat? nézzük meg hogy mit is csinálunk ugye ez az első rész, ez csak egy ilyen információs rész, ilyen információ átadás ezt úgy szoktuk nevezni hogy tudatosságfejlesztés, tehát hogy legyél már egy kicsit tudatosabb ha te azt gondolod hogy milyen szuper tudatos vagy Aha, és hány probléma van az életedben hm? annyira tudatos vagy, hány probléma van az életedben, nem tudod milyen problémákra gondolok? megmutatom jó? itt van ezek, ezek a terület, ez tíz életterület, mind rendben van az összes sehol semmi probléma? tehát mind rendben van, hát szerintem hogyha mondjuk százból egy ember találsz akinek ez a, a tíz életterülete rendben van akkor ügyes vagy akkor ügyes vagy na most ha valaki azt mondja most rávágd, hogy nek ez mind rendben van azt tudod mi? egóból hazudik mondom egóból hazudik érted? mert ezt csak úgy lehet rendbe rakni hogyha ezen a területen az ember profi mindegyiken, érted? profi ha bármelyiken hibázol már is probléma van azon a területen, pedig csak hibáztál, érted? na a profi abban különbözik a többitől hogy a profi az nem hibázik, érted? ez a különbség tehát nem mindegy hogy valaki nem ért hozzá nem mindegy hogy mondjuk amatőr szinten ért hozzá vagy elmondhatja hogy hát már elég jól értek hozzá vagy azt tudom mondani hogy profi vagyok azon a területen, érted? tehát a profi az aki azon a területen nem hibázik, érted? tehát egy profitól elvárható például egy profi kosarlabdázótól elvárható hogy bedobja a kosarat érted olyan helyzetbe ha hibázik érted? hát akkor már nem annyira profi, világos ez? egy profitól elvárható hogyha olyan helyzetben van mit tudom kapura lő akkor az, az kapura van lőve érted? és nem össze-vissza elmegy a labda érted? hát aki úgy rúg kapura hogy össze-vissza száll a labda hát az nem profi, érted? tehát a profi azt jelenti hogy azon a területen gyakorlatilag hibátlan, érted? na most ezek az életterületek mind olyan hogyha hibázol ezen a területen bármit is kisebb nagyobb mértékben akkor létrehoz egy problémát ennyi na ezért ugye valaki azt mondja hogy ezen a területen mindegyiken én profi vagyok akkor azt nem ő mondja hanem az egója, érted? na most az egoista emberekkel viszont baromi nehéz ám együttműködni mert az egoista ember az úgy működik hogy én én én én, én aztán másodszor is én én meg harmadszor is én, én aztán utána talán a többiek, érted? mert ugye az egoista, az, maga az ego szó azt jelenti hogy én jó? tehát miért kellene együttműködés? hát azért kellene együttműködés mert önállóan ezeken a területeken az ember soha nem lesz profi világos voltam? soha tehát ha bárki ezeken a területeken profi akar lenni annak együttműködőnek kell lenni ha valakinek meg jó nagy az egója akkor annál kisebb az együttműködési hajlama világos ez? minél nagyobb egója van valakinek annál kisebb az együttműködési hajlama, miért? mert az együttműködéshez szükséges másoknak az elfogadása érted? és egy egoista mások elfogadását hát mások elfogadása távol áll tőle az egoistától oké? Okay? tehát ő csak saját magát tudja elfogadni a többi az hozzá képest, mint hülye oké? Okay? tehát ezáltal ha találkozol olyan emberekkel akik nem hajlandók az együttműködésre akkor tudd hogy jó nagy egóval rendelkezik, jó? és hagyd a francba őket, jó? de szó szerint hadd süljenek a zsírjukban, a saját zsírjukban hát ez a bajavval hogy ugye hogy ez a, most azt jutott eszembe róla hogy ugye saját zsírjukban sülni ez a pokol jutott erről eszembe na szóval menjünk vissza ezen a bolygón 2035-re aranykornak kell lennie de az hogy aranykor lehessen és minél nagyobb lélek számú aranykor lehessen ezen a bolygón, ez az kell, hogy az emberiség életét megnehezítsék. Ehhez van egy, egy nagyon egyszerű ilyen kis tanmese, egy kis nem, nem túl hosszú Tammese. Átmegy a szomszéd, a szomszédjához és beszélgetnek ott a nappaliba és a nappaliban van egy kutya, hát a nyilván az kutya, a kutyá a háztulajdonosnak a kutyája és hogy beszélgetnek ott fekszik a kutya és időnként a kutya felvonyít majd a vendég meg besokal ettől és megkérdezi a tulajdonostól hogy de ez a kutyának mi baja van hogy időnként itt felvonyít, azt mondja hogy ott ahol fekszik kiáll a szög, egy szög a padlóból és az a szög szúrja és megkérdezi a vendég hogy hát de miért nem megy arrébb, hát mert annyira nem szúrja na most ugyanez van most az emberekkel, vonítanak, nem? de annyira nem szúrja őket a szög nem szúrja őket az életük annyira, érted? hogy tennének azért hogy mozdulnának, érted? nem mozdulnak, élik ugyanazt az életet mint addig, eddig Érted? és szúrja őket a szög, de annyira nem szúrja hogy mozdulnának, elmozdulnának abból a helyzetből és ha ezt megnézed, ez mondhatjuk azt hogy az emberek több mint 90%-ára jelenleg igaz érted? csak ugye az a baj hogy ez mintha olyan lenne mintha mint az a szög úgy jönne egyre kíjebb a padlóból egy olyan világban élünk hogy valami automata szög az és így jön kifele és az a szög az egyre jobban fog szúrni, érted? és az azt jelenti hogy hát most vagy valakinek átszúrja majd a, a belét nem tudok mást mondani, de abba bele lehet halni, tudod? vagy mire oda jutna addigra tényleg föláll arról a szögről és lép tehát mi a megoldás? tehát én mindig azt láttam hogy az a megoldás miért mondom ezt? hát most gondoljátok végig azért több százezer embernek vittünk el valamilyen életjobbító lehetőséget itt az elmúlt 30 évben és 31 évben és több tízezer emberrel működtem együtt közvetlenül vagy közvetett módon és ugye ezáltal ugye elég sok tapasztalattal rendelkezek az emberekkel kapcsolatban és látom azt hogy az emberek hogy működnek milyenek és látom azt hogy, hogy ahogy most működnek megnézzük, gyakorlatilag ugyanúgy működnek, mint ahogy működtek tehát mint a mi se történt volna, legfeljebb jobban, jobban félnek és ráadásul kaptam egy olyan képességet hogy olyan információkat adnak át a fentiek, isteni létformából olyan, amit, ami a hasznunkra válik ezek az információk, ez tudás és a jövőről szóló információ és ezáltal ugye egy kicsit jobban látom hogy hogy merre alakulnak a dolgok és, és hogy hogy mi várható és mi van jelenleg? hát mint az átlag ember és hát ez a kicsit inkább azt mondom hogy sokkal jobban és ez nem ego kérdés hanem ez tény kérdés és ugye azt a küldetést kaptam a fentiektől hogy a PPH közösségével indítsuk el, hozzuk létre a jövőbeni aranykor de azért hozzáfűzném hogy a jövőben az aranykorban nem lesz szükség miniszterelnökekre, államfőkre meg minisztériumokra meg ilyen baromságokra, érted? és nem lesz szükség arra hogy az embereket olyan módon irányítsák mint ahogy most irányítják mert az emberek egyszerűen fogják tudni hogy mi a dolguk és képesek lesznek egymással megbeszélni a tevékenységeket és ezáltal ugye az aranykor egy teljesen másfajta társadalmi forma ami jobban hasonlít a a fenti társadalmi formához az isteni társadalmi formához mint a jelenlegi földi társadalmi formához tehát még egyszer mondom jobban hasonlít és ugye az lenne a cél hogy mivel a Földön az elmúlt több ezer évben egy-egy generáció egy generáció 25 év, egy-egy generációból viszonylag kevés olyan ember került vissza a fenti létformába tehát még egyszer tehát az elmúlt évezredek során a generációkból tehát 25 év egy generáció viszonylag kevés olyan ember jutott vissza a fenti létformába Ezért, ezáltal a fentiek ugye azt találták ki hogy úgy lehet visszajuttatni az embereket tömegesen a fenti létformába ahhoz képest amennyien visszajutottak hogyha az emberek tömegesen tudatosodnak tehát régen azok jutottak föl vissza a fenti létformába akik tudatosodtak de az viszonylag kevés ember volt miért? nagyon egyszerű hogy miért volt kevés? mert a tudás az viszonylag korlátozott volt a tudáshoz jutás, most meg a tudáshoz jutás sokkal sokkal szabadabb mint valaha a történelm során, ezáltal ha az emberek olyan tudáshoz jutnak amiáltal képesekké vá válnak a szeretetben békében való együttműködésre ugye ezt meg tudatosság nélkül nem lehet elérni ezáltal ugye sokkal nagyobb esély van arra hogy sokkal több ember jusson fel a fenti létformába mint valaha a történelem során, sőt mint eddig az egész emberiség életében tehát az egész emberiség életében nem jutott vissza a fenti létformába annyi ember mint amennyi most visszajuthatna, világos ez? de ehhez az kell hogy az emberek tudatosodjanak, a tudatosodásnak meg vannak feltételei például az egy nagyon fontos feltétel hogyha az ember elnyomást kap és az elnyomást nem tudja kezelni vagy az elnyomót nem tudja kezelni akkor a tudásában visszaesik és olyan mintha nem is tanult volna semmit ezért ugye megnézitek régen csak azok tudtak feljutni a fenti létformába az emberi létformából akik elvonultak mondjuk zárdába vagy kolostorba vagy remeték remeteként élték az életüket és közben bőszen tanultak oké? Okay? na most a mai világban ugye hát gyakorlatilag ha remetének vonul valaki vagy zárdába vagy kolostorba vonul akkor megint ugyanaz a helyzet hogy viszonylag kevés ember tud feljutni a, vissza a a, abból a lét, abba a létformában amiből jöttünk. Az az isteni létforma. Most nem a tested jut vissza a lelked, jó? Ennyi. Tehát a lelked, ami benne van. Benned van. És lényeg az, hogyha viszont elérik az emberek azt, hogy tömegesen együttműködve, békében, szeretetben együttműködve, Tanulnak és egyre inkább kizárják az életükbe az elnyomást akkor ez nem nagy akadály hogy ezt megtegyék az emberek de természetesen az nem maradhat el ami a múltban is megtörtént ugye a remetéknél a zárdákban vagy pedig ugye a kolostorokban hogy sokat kell tanulni na most nézzük meg hogy ugye mit csinálnak itt azok akik akik mondjuk főtevékenységben csinálják a a pph-t vagy a nyílt akadémiát azt csinálják hogy szervezik az embereket tanulónak és akik hozzájuk tartoznak közvetlenül vagy közvetve azokat segítik abban útmutatásokkal hogy az életükben a problémáikat hogyan oldják meg tehát olyan emberekkel foglalkoznak akik itt tanulnak, oké? Okay? tehát akik itt tanulnak tehát hajlandóságot mutatnak arra hogy tanuljanak, fejlődjenek, ha egy ember tanul akkor azért tud fejlődni, mert a tanulásából származó tudás által elkezdi a problémáit megoldani és ahogy oldja meg az illető a problémáit, azzal párhuzamosan egyre kevesebb problémát idéz elő, tehát egyre kevesebbet hibázik és ezáltal ugye egyre jobban érzi magát a bőrében mert egyre kevesebb és kevesebb problémával rendelkezik és ha van egy valója, még ezen túlmenően hogy itt tanul akkor ő is elkezdi azt csinálni mint amit a vezetői csinálnak hogy elkezd olyan emberekkel foglalkozni akik nyitottak a fejlődésre és itt tanulnak és szervezi őket illetve elkezdi a segíteni tanácsokkal ugye az életüket nyilván akkor hogyha jelentkeznek tanácsért természetesen és ezáltal kizárja azokat az embereket az életéből akik nem akarják a problémáikat megoldani csak problémázni akarnak érted? csak energiát akarnak elszívni másoktól érted? és kizárják azokat akik egyszerűen azt csinálják, hogy kapnak valami elnyomást és akkor rajtad kitöltik azt a fajta ösztönüket hogy rajtad kiélik az elnyomói éppen tulajdonságukat amit nemrég kaptak úgy értve, hogy elnyomták és az elnyomást továbbadja mondjuk rajta gyakorolva ezt a dolgot, érted? tehát én azt látom hogy azok az emberek akik itt tanulnak azok tudják hogy hogy működik ez az egész mechanizmus egyre inkább tudják ugye ahogy itt tanulnak és, és függetlenítik magukat azoktól a személyektől akik rendszeresen elnyomják őket, vagy időnként elnyomják őket. És ez mondom még egyszer, azért nagyon fontos, mert ha egy embert elnyomnak, akkor ameddig az elnyomás hatása alatt áll, az kisebb, hosszabb, rövidebb idő, tehát rövidebb, hosszabb idő, attól függ, ő nem képes tovább fejlődni érthető? tehát például egy depressziós embert próbálnád tanítani hát olyan, mint a falra hágynád a borsot érted? nem lenne semmi értelme tehát ezért ugye egy depressziós embert előbb jobb állapotba kell hozni hogy taníthatóvá váljon, világos ez? és ez minden esetben így van, minden esetben és ez akkor is így van ha valaki éppen jó állapotú de hirtelen rossz állapotba kerül, ameddig rossz állapotban van gyakorlatilag az ő tanítása fejlesztése az farhány borsó. érted? márpedig ha megnézed beszélgetsz az emberekkel, nem ppiásokkal jellemzően hanem egyéb emberekkel és csak úgy elkezdesz beszélgetni a legtöbb esetben mit kapsz? panaszáradatot, érted? tehát egy olyan ember aki panaszáradatból áll az taníthatatlan, érted? az taníthatatlan tehát ezért ugye csak mondom azok akik szervezéssel is foglalkoznak hogy mi nem eladni akarunk valamit az embereknek, mi nem akarunk eladni nekik semmit érted? mert egy panaszkodó embert könnyű rávenni arra hogy vegyen érted? hogy megvegyen valamit, arra nagyon könnyű rábeszélni, ezért a kereskedelemben egy olyan állapotú ember aki ilyen panaszkodó azt könnyen rá lehet venni arra hogy vásároljon, érted? de nekünk nem vásárló emberek kellenek, nem az kell hogy valaki vegyen hanem az kell aki tanuljon, aki azt tanulni akar, érted? fejlődni akar de Krisztus koporsóját sem ingyen őrizték ezáltal a képzésnek van egy ára, egy olyan ára ami páratlanul kedvező olyan típusú képzéseket ahol amiből az ember fejlődni tud te nem fogod megkapni te nem fogod megkapni mondjuk óránként 3000 forint alatt érted? mondom óránként 3000 forint alatt, nálunk ez 330 forint Óránként. érted? és ettől mondjuk kivétel az első hónap, az első hónap az óránként 660 forint 30 órányi képzést nyújtunk egy hónapban átlagosan és bármilyen az életeddel kapcsolatos problémád van, volt vagy lesz, arra itt van tudás és módszer, de nem a díjmentes részben hanem abban a részben ami nem díjmentes és miért? hogy a csere működjön, világos ez? tehát ha itt valaki úgy akar tanulni hogy ingyen az nem etikus ember mert nem akar adni a tudásért pénzt, a tudás soha nem volt ingyen világos ez? soha nem volt ingyen tehát ha mondjuk egy könyvet akartál, nem egy könyvből akartál tudást szerezni akkor azt a könyvet meg kellett venni, érted? tehát olyan hogy ingyen tudás? az csak az etikátlan emberek elképzelése, világos ez? de mi a tudást úgy állapítottuk meg hogy bárki számára megfizethető áron legyen nyújtva, érthető ez? és ha te sokallod ezt a második hónaptól 330 forintot óránként akkor annyit tudok mondani, hogy menj el tanulni 3000 forintért máshova. Érted? Semmi gond nincsen -e veled. Tehát, hogyha neked, vagy ha ingyen akarnád, de azt a tudást, amiben a módszerek vannak, akkor úgyse fogsz találni ingyen olyan tudást, amiben módszerek vannak. Jó? Milyen egyszerű. De egyért sem fogsz találni, csak jóval többért köszönöm szépen a figyelmeteket, szeretlek benneteket, sziasztok! hát nagyon szépen köszönjük Szedlacsik Miklós Mester Kócsnak. ebben megint benne volt minden, ami most a jelenlegi helyzet és a megoldások is hozzá én életem legjobb döntésének tartom, hogy elkezdtem itt a képzést és azóta is itt tanulok és itt is fogok, mindaddig, amíg meg nem tanulom a tíz életterület teljesen jó működtetését. Én mindenkinek azt tudom javasolni, hogy jöjjön és, és tanuljon itt a PPH-nál, mert sehol máshol ez a tudás nincsen meg. Motivációs tanításokkal semmire nem lehet menni, 5 percig érezzük jó magunkat, utána nincs, nincs mitől alkalmazni. Szedlacsik Miklósnak valóban megvannak azok a képességek, amiket említett. Ezt már mind megtapasztaltuk itt a néhány év alatt a csapattal. És nagyon jó, hogy, hogy van csapatunk. Csapat nélkül nem lehet fejlődni. Tükrök vagyunk egymásnak, és tanítjuk egymást. A tandíj is valóban egy annyira megfizethető összeg, most ha valaki nem tud 9800 forintot félretenni, bármilyen problémája van, bármilyen szakemberhez fordul, nem fog segíteni ennyi pénzért egy alkalommal sem. Hát én is nagyon szépen köszönöm Szerdő Miklósnak ezt az előadást. Hát nagyon erudolkodható volt ismét. Azért egy dologra nagyon felhívnám figyelmeteket, hogy minden, ami velünk történik, az a mi érdekünkben történik. Magyarul, tehát nem véletlenül hallgatsz bennünket, nem véletlenül kerültünk egy helyre össze, tehát mindennek megvan az oka, és megvan az ideje, és a legjobb idő ez a most. Tehát gyere közénk. és ne problémázza azon, hogy ne keresd az okát annak, hogy valami miért hagyott el, valaki miért hagyott el, annak is megvan az oka, meg volt a tanítása, magyarul már, nincs rá szükséged, nem tudsz már tőle többet tanulni, és itt a lehetőség új közösségbe, új csapatba, itt a PPH-nál nagyon jó közösség és nagyon jó tükör egymásnak, mindent megtalálunk egy helyen, sok előadást hallgattam én is, akik egy témáról nagyon jó előadók vannak, de ennyire konkrét és ennyire összefüggő előadásokat, mint Szedlacsik Miklós tanít, itt a PPH-nál máshol még nem találkoztam. Most pedig szünetet tartunk, utána coach képzésünk lesz, amelyen, ha részt tudsz venni, várunk szeretettel, ha van rá lehetőséged. Ha úgy látod, hogy nem érdekel az ajánlatunk, örülünk, hogy részt vettél és megtiszteltél minket. Nagyon szépen köszönjük. Most pedig 25 perc szünet következik. Nagyon szépen köszönöm.